Thank you. السلام عليكم الله وبركاته على اليوم هيلوكس 2021 ادفنتشر اعلى في ابا زرعه بثلاثه الوان السياره بمحرك 6 سلندر وسعته 4000 سي سي بقوه 235 حصان وعزم 376 نيوتن لكل متر الواجهه بالفيس ليفت الجديد للهيلوكس وبانوار واشارات ليد وانوار ضباب وحساسين اماميين السياره برفارف جانبيه سوداء والجنوط ا مقاس 18 انش اشارات ليد خلف المرايا وكروم أسفل الأبواب ودخول ذكي من باب السائق والراكب الخلفية بجناح وأربعة حساسات وكاميرا خلفية والأنوار الليدي بالشكل الجديد الحوض بشناكر وأنوار الليدي داخلية السيارة بأنوار محيطية النوافذ كلها أوتو والمرايا كهربائية المقاعد قماش والداخلية باللون الأسود إطفاء الحساسات وقياس ضغط الإطارات. التحكم بشاشة الطبلون والشاشة الرئيسية من المقود ومثبت سرعة. الطبلون بشاشة 4 إنش. الشاشة تدعم تطبيق Smart ديفايس لينك للتحكم بتطبيقات الهاتف. وتعرض الكاميرا الخلفية. وتدعم البلوتوث وبث شاشة الهاتف. التحويل إلى الدبل الخفيف والثقيل. المكيف اوتو منفذين طاقة 12 فولت. مانع الانزلاق. ديفلوك خلفي. ومنفذ USB و AUX. الجير أوتوماتيك بست سرعات. أنظمة القيادة. إيكو وباور مود. التكايا جلد. والأنوار الداخلية LED. الصف الخلفي بأنوار محيطية. وتكايا مع حاملات أكواب وفتحات تكييف خلفية. وحامل أغراض خلف المقاعد. وهذا بنفس المواصفات باللون الأبيض. وهذا باللون الرمادي. وهذا مفتاح السيارة فتح وإغلاق. وهذا مفتاح الحوض. استهلاك البنزين تمشيك 9.6 كيلو متر باللتر الواحد السيارات متواجدة في البحرين للسيارات وارقام التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته